Після смерті батьків я лишився сам У порожньому будинку. Але у той момент... Вибачте, що це так раптово, але... Я хочу тут працювати. Я хочу служити в цьому домі. Така Яскрава, цяюча і прекрасна особа. Я десь вже її бачив. Молодий пане, молодий пане, молодий пане, я рада з вами працювати. Моя нещодавно найнята покоївка підозріла. Зустрічайте аніме у липні. Ця покоївка... підозріла!